Володимир показує подарований онуку на день народження іграшковий танк. Каже, не думав, що через два місяці почує постріли справжнього. Його будинок в Новомиколаївці пошкодив російський снаряд. Тільки хату мені розбомбили. Ну, як я своїх друзей позвав, попросив фермера, щоб сюди ось, площадку мені. Ну і давай там мусор то все вбирать. Живе чоловік на кухні, поки без роботи. Раніше працював водієм. Є з буржуйком, дрова є. Все, пока государство не біжає. Та руйнувань зазнала не лише оселя Володимира. В Новомиколаївці постраждали 135 будинків, 20 із них повністю зруйновані. Депутат громади Андрій Кудін каже, ще одна проблема – заміновані поля поблизу села, але в березні цим питанням займатиметься ДСНС. «Як фермери, так і одноосібники починають весняні польові роботи, посівну, підготовку до посівів. І вже наразі, на жаль, ми маємо на мінах підірваних два трактори. Світла у Новомиколаївці не стало ще аж в березні 2022 року. Uh, Принай-прикінці 2022 року власне, світло було відновлено завдяки бригадам «Миколаївобленерго». Також було відновлено і водопостачання. Але дві водонапірні вежі пошкоджені, говорить староста села Ніна Стогній. Відтак є потреба в нових. Пошкоджена й інфраструктура. «У нас пошкоджена школа, дитячий садок, амбулаторія, сільська рада. Клуб у нас залишився цілим. До нас приїжджає юридична фірма, яка буде обстежувати пошкоджені будинки, і, а організація «Замирне небо» – вони будуть ці будинки законсервовувати. В селі з листопада відновили роботу два продуктові магазини. Також жителям видається гуманітарна допомога. Надавалася медична допомога у вигляді лікарських засобів. Це нам надавав «Червоний Хрест» і наша організація благодійна «Джавелі». На даний момент у нас працює амбулаторія, до нас приїжджають лікарі без кордонів, до нас почав приїжджати вже сімейний наш лікар відвідувати. І за період бойових дій на території у нас загинуло три людини і сім поранених. З Миколаєва в Новомиколаївку і з Новомиколаївки в е, Миколаїв. Тобто в цьому плані все у нас нормально. Єдине, звісно, що е, дорога, так, яка називається Староснігурівська, в, в такому е, стані, що треба її відремонтовувати, але написали ми заявки на УкрАвтодор, то сподіваємося, що цю трасу відновлять найближчим часом. В селі живуть 52 сім'ї з дітьми. До початку повномасштабної війни тут проживало 1200 людей. Станом на березень 2023 року їх 406. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.